П'ять літрів вистачає з головою, Ну в мультиварки періодично плов, готуємо, що м'ясо тушимо з картошкою. Тут ми миємо посуд, тут купаємо малих, самі купаємося в бані. Так, тут наше постельна лежить, тут спить Женя саме менше, тут сплять всі четверо на одному дивані. Владик, Антон, Аліса і Колі. Женя в нас спить на кроваті, їхні речі в кімнаті. Ми спимо на дивані. Це у нас іграшки Жені, тому що вже малі не гуляють. Антона Алісі на велосипед, мотоцикл також само, скейборди, Владіка і Колі. А так в обществу, вони не гуляють іграшками, тому що вони граються за телефоном. У мене є друзі, десь там 10 друзів. Трохи старші за мене. Іра трошки молодша. Коля. Так само на мого брата похоже. Як запускали ракети, то ж і ходили, і з чоловіком їздили на машині, і желізо збирали, і здавали, так? на восьмому чи на дев'ятому місяці вагітності. Роску допомогу предлагали, ну, ми її не брали, тому що вона нам не треба. Навіть соціальну опіку прилагали нам і продуктову допомогу, грошову допомогу, але ну, я так і не взяла. Сказала, що вони жрали її саме. Сюди переїхали, тому що вже не роботи, не було ні працездатності, чим дітей годувати. На 17 тисяч гривень не дуже багато собі, що дозволиш. Це не такі вже великі виплати. Плюс те, що не дають допомогу, ні памперси, ні кашу. Як в мене Жені ще кушає малютку, то харчувай. харчується. Памперси потрібно купляти, це дуже дорого. Продукти теж дорогі. 24 лютого, виходить, вранці вже 5-20 став вранку, це я помню. Да, сирена ще грала. Я встав, ну не поняв. Потім виходять на вулицю, вже бачу їхні танки, їхні, це, ну машини їздять. Виїжджали, виходить, ми 5-го були в Запорожі вже ночі. Ми переночували в Запорожі, потім вже на слідчий день поїхали в Хмельницьк. Ну а що там сидіти? На русних теж роботи чи що? Я роботи на русських не буду. Я, я... українець, все позложилось. меблі. Тоже електроніка всяка, інструменти теж мої, теж інструменти там, ну, багатенько, дорогі, да. Скутера поставлялися, все поставлялися, ми в Босі голі виїхали. Хозяйка в місті живе, ця хатинка теж пустувала. Получається, так і так. Ну, вона согласилася і пустила. Каже, живіть собі. Всю палимо. Тут так кухонька є і три кімнати. Дві кімнати ми опалюємо, а третє ми вже, так, бо вона дуже холодна, ми не її не опалюємо. У мене газон є, привозив повний газон дров. Десь три місяці нам вистачили. Є теж водопровод, ну, вода на вулиці. Там, де ми жили, там вода була на вулиці, але ми її купували вдома, я провів її в хаті. У нас була в хаті вода постійно. І гаряча, і холодна вода. Куча, ну, а что сделаешь?